Lovituri de teatru Angajacii din înfcemânt nu îl îi vor primi salariile înainte de pas subliniere -te. Federația sindicatelor din educație, Spiru Haret, solicită guvernului să precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile înainte de pasublinierea, deoarece angajații din învățământ nu vor beneficia de această facilitate. S-a indus ideea în spațiul public ce toți bugetarii subliniere îi vor primi salariile în această săptămână, lucru total neadevărat. Salariacii din înfcemânt își sublinierei vor primi bani în cont dupse răbători. În plus Federația Sindicatelor din Educație Spiru Hared solicit Ministerului Educației Naționale să ia toate măsurile necesare pentru corectarea programului de salarizare Edusal, astfel încât toți angajații din FMC munț să îi primească salariile sepetemână viitoare. Înțelegem ce în momentul în care se fac mai multe schimbri de ordin financiar contabil, pot apărea probleme, însă acestea trebuie remediate în regim de urgență pentru ca salariații să nu fie afectați în niciun fel, a declarat Marius Ovidiu Mistor, presubliniere din Telefederației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, potrivit News.ro. Ca urmare a problemelor aprute în ultima perioadă, Federacia cere implicarea premierului Biorica Dencil, argumentând ce situațiile aprute nu cine exclusiv de Ministerului Educației Naționale sub liniere trebuie rezolvate la nivelul guvernului. Premierul Viorica Dancila a anuncat, marci ce salariile bugetarilor vor fi virate sepetemâna aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie. Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de pasul te. Pensiile nu sublinierei, am să explic de ce.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 Înaintea vacanței de pas această măsură fiind analizat în cadrul cabinetului de Nicil, a declarat-se pe trecut ministrul financelor, Eugen Teodorovici.